Okej, då fortsätter vi med vår domänmodell och det är dags att börja fundera på attribut. Så vissa av klasserna passar bättre som attribut till andra klasser istället och det är det vi ska fundera på nu. Så det är steg fyra som vi är på nu alltså, att, att göra om lämpliga klasser till attribut. Varför? för att eh, repetera då, så har vi gjort innan steg ett, substantividentifiering och steg två, kategorilista som båda handlade om att ta fram klasskandidater och sen gjorde vi steg 3 som var att ta bort onödiga klasser och nu är vi på steg 4 och ska göra om lämpliga klasser till attribut. Och då finns det lite riktlinjer för hur vi ska tänka. Och de riktlinjerna finns naturligtvis i boken också. Jag kör en snabb summering av dem här. Den första är att ett attribut är en, e en egenskap hos någon klass. Det är inte en del. Av klassen. Inte del. Så för att illustrera det då. Så ett eh, exempel är att. Eh, om vi har en klass Hus, Som vi skriver ett hus förstås. Så är det. Eh, skulle vi, så är det en farlig fälla. Eller, jo, vi tar den farliga fällan först. Eh, att kalla till exempel fönster för ett attribut hos huset. Det är helt fel. Fönster är inte en egenskap hos ett hus, det är en del av huset och ska alltså inte modelleras som ett attribut utan som en egen klass med en association till huset. Så är rätt vad gäller fönstren. Däremot, till exempel har ju huset en färg kanske, det, det kan vi säga, är en egenskap hos huset. Så det kan korrekt modelleras som ett attribut, möjligtvis. Kanske färgen även något mer komplext, Inte vet jag. det finns färgkulörer eller material eller något sånt som ingår i det. Men vi skulle ju kunna tänka oss att färgen är ett egenskap hos huset. Vi kan ju också tänka oss antal fönster möjligtvis. Som en siffra skulle kunna vara en egenskap. Även, det är inte fel att göra så. Fast kanske det beror på hur mycket vi vill veta om fönstren helt enkelt. Om det räcker bara i ett nummer, antal fönster, då är det bra att modellera det så. Annars kan vi också modellera, om vi vill veta mer om fönstren, så kan vi ju också göra fönstren till en egen klass. Och sätta en multiplicitet. Ett hus har sju fönster till exempel. Ja. Men det viktiga är att det är egenskap och inte del här, enligt den riktlinjen. så har vi en annan riktlinje som säger att attribut är, ett attribut är en sträng, ett nummer, en tidpunkt. Tid inkluderar, inkluderar ju även datum och dagar och, och sånt, alltså, men no, någon sorts punkt i tiden. Um, eller en boolsk variabel. Så om vi har en klass som är något av de här fyra sakerna så är den en het kandidat till att göra om till attribut. Inte sagt att vi måste göra om till attribut men den är en het kandidat till attribut. Fortfarande måste det dock gälla att den ska vara en egenskap hos det som den blir attribut till. Och ytterligare en punkt är att ett attribut kan inte ha attribut. Vi kunde tänka oss till exempel att adress kan vi se som en sträng och därför vill vi göra det som ett attribut hos det som finns på den adressen. Men kanske vill vi, och det är okej okay om, om vi ser attributet som en sträng, men om vi däremot vill dela, äh, förlåt om vi ser adressen som en sträng. Men om vi däremot vill dela upp adressen i gatuadress och postnummer och postort, då funkar det ju inte för då är det blir gataadress, postnummer och postort blir attribut hos en klassadress som vi sedan får associera till det som finns på den adressen. Och sista riktlinjen. Om vi är tveksamma huruvida det här ska vara ett attribut eller en klass så låter vi det förbli en klass. En grundläggande riktlinje är att vi vill inte. I hela en grundläggande riktlinje för hela domänmodellen är att vi vill ju ha, inte ha färre klasser än, än absolut nödvändigt. Alltså det finns, vi försöker absolut inte minimera antalet klasser utan snarare maximera kanske ett kraftigt ord. Vi hittar ju inte på att få nya klasser bara för att få så många som möjligt. Men, men hellre för många klasser än för få. Så därför, om vi är tveksamma, låter vi det förbli en klass. Okej, okay, då har vi de, de fyra riktlinjerna som som sagt också finns förklarade i boken. Eh, och då funderar vi på vår eh, domänmodell här. Om vi ska göra om någonting till attribut i den. Eh, papperskorg ju, finns ju ingen, i, i, inget som talar för att det skulle vara ett attribut. Plats i affären kan ju vara ett attribut. Mm. Frågan är då hur vi specificerar plats i affären. Det Är en sträng, sträng eh, bakom godishyllan typ, eller gång sju. Korsningen av gång sju och åtta. Hmm. Eller så är det om det är en klass som bara få, och skulle i så fall bara få ett ändra attribut som är typ en sträng eller en koordinat i affären, ja då talar ju det för att det skulle vara ett attribut. Vi säger att vi gör om plats i affären till ett attribut och Ta bort den. Och sätter den som attribut till, dels, ja högtalaren finns ju på en plats i affären. Plats. Jag tänkte på displayen där. Plats. Och det är för den här skrivaren. Som skriver ut den. Knönummerskrivare. Plats. Ja, papperskorgen finns ju också på en plats. Alltså papperskorg. Jag tar bort papperskorgen. Jag undrar om det kommer. Nej, om vi kommer att sakna den. Med tvekan så tar jag bort den. <laughs> um. Så. Är det något mer som har en plats? Tror inte det ja, var så för nu. Um, Okej. Okay. Um, nummer. Är nummer ett attribut? Vad, vad menar vi egentligen med nummer? Jag tror det kom från substantividentifikationen. Till exempel beskriver hur nästa nummer visas. Expediten anger att nästa nummer visas. Frågan är om det där nummer. Har vi nummerlapp någonstans? Lapp? Jaha, den heter lapp och inte nummerlapp. Ja, det här, att vi inte ens hit, fattar att det är den tyder på att det var ett dåligt namn, så vi får heta nummerlapp istället. Ja, men det är väl så. Num nummer är ju en, en, en, ett tal och är i högsta grad en egenskap hos nummerlappen kan man väl påstå, tycker jag. nummer. Klassen nummer skulle väl dessutom bara haft ett attribut som var just numret verkar det som. Um, så det där får bli bra. Um, könummer, nummerlapp. Det här är könumret i mer abstrakt form. Då. Det här är själva lappen. Könummer, har könumret också ett attributnummer? Eller är det numret? Kanske snarare så att Könnumret är själva numret. Nummerlapp har ett könummer kanske snarare. Nej. Könnummer på nummerlapp. Alltså namn, det, det här, men det här är. det Där kan man fundera väldigt länge på namngivning, och det är väldigt viktigt att göra det också för att. Får det tydligt, verkligen fundera på vad menar jag och är det tydligt nu? Framgår det tydligt? Nu kommer vi att förkorta den här mitt grubblande här i, i filmen väldigt mycket. Groteskt mycket. I för verkligheten skulle vi funderat mycket mer kring de här sakerna och diskuterat. Gärna med kunden och någon av kunden utsedd domänexpert. Också nu bestämmer vi bara någonting här utan att tänka för mycket. Så vi kommer någon vart. Vilket igen alltså inte är meningen att. Till seminariet så krävs det mer, mycket mer eftertanke. Um, Könnummer. Nummer, nummerlapp, nummer. Nummerlapp. Har ett nummer, nummerlapp. Har ett könummer. Nummer i kön. Numret i kön behöver inte vara samma som numret på nummerlappen. För kön börjar ju inte vid nummer 0. Eller 1, vi gör sådär. Och då kan man ju ha en plats i kön också, som är ett visst nummer. Den kanske kan... Ska den heta könummer? Könummer har ett plats. Ja, ah, det får vara så där. Eh, Vart ska vi... vi... Könummer, Person i, personer i kö. An... <coughs> där har vi ett nummer, men det är antal personer. Då. Men vänta nu. Personer i kön. Om man har en plats i kön och det finns ett antal personer i ryggen. ja okej, okay. för närvarande, <coughs> okej. Okay. Värde. Värde var väl egentligen samma sak som nummer. Va? Därför att värde kommer ju ifrån det interna värdet. Ökar sitt interna värde, det är ju de här numren det handlar om. Ja, då har vi internt värde kan vi också ta bort då, på samma resonemang, det är numret. Det. Eh, knapp adress, knapptryckning, Q. Är det för skillnad på personer i kö. Vad då personer i kö i plural. Person i kö. Vad är det från personer i kö? Person det här, här är det, alltså här. Här finns ju något intressant. Personer i kö och, och kö. Och antal personer i kö. Och kön har också ett antal personer i kön. Kön har ett antal personer i kön. Person kö. Vi håller inte reda på vilka personer som står i kön. Har ingen, de har ingen identitet. Nej, här har det blivit något skumt. Och vi tar bort personer i kö också. Och så sätter vi kö för får ett attribut istället. Antal... Personer i kön. Eller i kö, i kö i kön i den här kön. Ja. Uh, nej, i kö. Det är klart att det är den här kön som representeras av det här objektet så. Um, vi håller på med antal. Antal lapp i skrivare, antal lappar kvar i skrivare. Det är kanske mer, det känns mer som ett attribut till någonting kanske. Vi, vi lämnar den, lappar i rulletid förut. Nej, det var kanske var klart med numren då. Um, Okej, okay, åter till det. Nu, vänta nu, könummer, nummer. Könummer, kö, antal personer i kö. könummer, det är en position i kön. Alltså, den här könummer undrar om den behövs, men den, den får vara kvar så länge. Okej, okay, vi, vi låter den vara så. Hellre för många klasser än för få. Display är inte ett attribut. Det är en del av någonting, kanske. Knappt en sted det är en egen apparat, men det är definitivt inte ett attribut. Kunden är absolut inte ett attribut, det är för komplext för det. Högtalaren är inte ett attribut, inte affären. Inte apparaten, vad apparaten överhuvudtaget är. Ja, under apparat kommer ju ifrån... Um, I affären finns även en apparat som skriver ut lapp med könummer. Aha, det är könnummerskrivaren som är apparaten där. Har vi könnummerskrivaren Ja, det har vi. Då kan vi ju ta bort apparaten. Det är precis samma sak. Um, nummerlapp har ett attribut, så den kan inte vara ett attribut själv. Inte expedit, inte ljud. Attribut till högtalare. Nej, ljudet är inte en egenskap hos högtalaren. Högtalaren spelar upp ljudet, men vi, man köper ju inte en högtalare och frågar vilket ljud har den här högtalaren. Möjligtvis vilken ljudkvalitet, men inte själva ljudet. Det är ju något som spelas upp i högtalaren, inte en egenskap hos högtalaren. Kö har attribut så kan det inte själv vara ett attribut. Knapp är en del av lite olika apparater, men det är jag gör ljuden inte till attribut. Beskänning kan inte vara ett attribut. Knapptryckning kan inte heller vara ett attribut. Vi skulle kunna vara frästade att göra knapptryckning till ett attribut hos kunden eftersom kunden trycker på knappen. Men knapptryckning är inte en egenskap hos kunden. Det är något som kunden utför. Siffror på display däremot kanske är ett attribut hos displayen. Siffror på display är väl vad som visas på displayen. Så kanske skulle vi kunna kanske skulle vi kunna göra siffror på display till ett attribut hos displayen. Det finns ju dels ett antal siffror på displayen, nämligen tre. Den kunde ju gå upp till nummer 999 och dels så visas ett nummer just nu på displayen. Vi gör om dem till attribut hos displayen då. Det gör vi. Um, um, nummer som visas just nu. Uh, och uh, uh, antal siffror, det är ju max högsta nummer, det är högsta nummer som kan visas. Då kan man kan ju tänka sig att vi skulle ha ett lägsta nummer också. Man kan tycka det är uppenbart att det är noll, men ja... Det skadar aldrig vara lite extra tydlig. Så kanske? Uh, var var vi? Expedit, ljud... Kön är inte ett attribut, knapptryckning hade vi pratat om knapptryckning. Adress, och här var ju det exemplet som, som jag tog nyss. Um, om adressen bara är en sträng så kan det vara ett attribut. Men jag, jag gillar inte att göra adresser till attribut. Även om jag nu ser adressen som bara en sträng så finns det ju inget som säger att det kommer att vara så för all framtid. Och det är dessutom är ju regeln hellre för få klasser än för många. Så jag låter adressen vara en klass och ger den istället ett attribut som gatu. Adress. Postnummer. Och postort. Så. <clears throat> skrivaren är ju inte ett attribut, den har ett attribut. Antal lappar kvar i skrivare, det kanske är ett attribut. Det är ju en siffra och siffror var ju kandidatet till attribut. Så det kunde vara ett attribut hos könummerskrivaren. Antal lappar kvar. Lappar i rulle, det är alltså många lappar det finns i en rulle som jag sätter i. Det skulle ju vara ett attribut hos lapprulle då, eh, kanske. Jag vet inte. känns väl som lite overkill, men okej, okay, vi, vi, vi kör en sån där Lapprulle, alltså en rulle med med lappar som inte har blivit skrift, skrivet på ännu. Antal lappar den som lite är överdrivet att ha den med, men okej, okay, den, den får vara det eh, Tiden, tidpunkterna här. Tid för utskrift av lapp, tid när nummer visas. Ja, nu kommer vi ju tillbaks till... Ska vi... Vänta nu, vi har väl nummerlapp? Ja, just det. Ja, men det blir ju rätt. Ja. Nummerlapp, eh, tid, utskriftstid. Utskriftstid. Eh, här kan vi stanna ett tag det står ju inte på nummerlappen hur dags den skrevs ut men här kan vi be, måste vi inte betrakta nummerlapp enbart som nummerlapps som den entiteten den fysiska lappen som man håller i utan som en mer allmän abstraktion nummerlapp bara, um, en, en nummerlapp skrevs ut vid en viss tid kan vi säga utan att prata men då kan vi säga utskriftstiden som en egenskap Sen är frågan ändå om det är någon poäng att ha den där, även om vi rent abstrakt kan säga att en nummerlapp har skrivits ut för en viss tid, så har ju den faktiskt fysiska nummerlappen ingen tidsparad. Och vi ska ju tänka att vi är en person som inte ägnar oss åt programmering som går runt i salen här och skriver upp vad vi ser för något. Man kunde säga i tveksamma fall, låt det vara kvar. Ja, Jag är mycket tveksam till utskriftstider, men den får vara kvar i alla fall. då. Eh, och då har vi samma resonemang här, tid när nummer visas. Det skulle vara en egenskap hos displayen då. Eh, tid, tid för sista nummerbyte. Alltså jag är svårt att se riktigt poängen med det, men jag lägger väl in den här i alla fall då. Tid för. Senaste. nummerbyte. Så. Det är läskigare egentligen att ta bort något än att ha några som verkar lite överdrivet detaljerade. För tar jag bort dem så finns det ingen dokumentation om dem på någonstans. Så då kanske jag glömmer dem och säger, har. Så vad vet vi saknar vi det sen och kommer inte på oj, vi borde ju haft med det där i attributet. Och så finns. El skriver något konstigt kryssat program för att vi inte har det attributet. Men nu, nu finns det ju där och då är det lättare att bara säga här äh, vi skiter förlåt, är vi struntar det att ta med det. Det är ju lättare att säga då. Eh, Okej, okay, så där då. Ja, men eh, det här var en alldeles för snabb fundering kring attribut i domänmodellen. Det, det får vara så här i alla fall en ansats. Jag är som sagt övertygad om att det går att göra det här bättre om man tar längre tid på sig och det är fler som diskuterar. Men nu är jag nöjda med attributen här i det här lilla exemplet. Och då går vi vidare till punkt 5 som är att lägga till associationer. Associationer kan man säga är egentligen på ett sätt det minst viktiga Kanske är dumt att säga så, men alltså associationerna... Så, jag säga så här Klasserna i domänmodellen kommer att resultera i klasser i programmet sen. Attributen i domänmodellen kommer att resultera i attribut i, i, diagram, i, i, i programmet. Men associationerna kanske inte resulterar i så hyggligt mycket i, i, i, i programmet. Så på det viset skulle man kunna säga att de är mindre viktiga än klasser och attribut. Men Samtidigt är de långt ifrån oviktiga för de fyller den viktiga funktionen att förtydliga och förklara domänmodellen. Om vi bara tittar på domänmodellen så här, okay, då förstår vi att det finns en, en, ett antal abstraktioner och entiteter i, i domänen här som vi ska modellera. Men vad de egentligen gör är ganska oklart i det här, om vi inte har en... liksom intuitiv förståelse, vi vet hur ett system funkar, men hade vi inte det skulle det här se ganska kryptiskt ut. men Med associationerna så kommer det bli mycket tydligare vad de här sakerna är till för. Så associationerna fyller en väldigt viktig roll som eh, dokumentation och förtydliganden och som underlag för diskussioner med kunden om, om hur den här verkligheten fungerar. Eh, så därför är det viktigt att ta med associationer och, och eh, men det gäller inte som för attribut och framförallt klasser att vi ska ha så många som möjligt utan vi ska ta med så många associationer att det blir så tydligt som möjligt. Så frågan är hela tiden här, om jag lägger till en ny association så är inte frågan, är den korrekt utan frågan är förtydligar den domänmodellen. Om vi håller på tillräckligt länge så skulle allt vara associerat med allt. Men, men så vill vi inte ha det. Alltså För många associationer blir det för grötigt. Kör vi för få så, så blir det för oklart vad klasserna är till för. Så ja, Vi försöker maximera tydligheten. Eh, vidare gör vi bara associationer utan riktning. Alltså det är inte meningsfullt att fundera på, till exempel... Eh, jag här, om, eh, om kunden är i affären. Har, har då kunden en association till affären eller affären till kunden eller... eller vad då? Det blir en meningslös diskussion, så vi ritar bara associationer utan riktning. Så visar alltså att associationen finns. Sen också mycket viktigt. Vi vill alltid ange namn. Alla associationer ska ha namn. Ange namn. Extremt viktigt för en association utan namn säger egentligen ingenting. Jag bara rita ett streck här. Jaha, och kunden verkar ha något med affären att göra, men, men vad då? Äger kunden affären? Nej, handlar i affären? Nej, har gått in i affären, surfat till affären. Um, det säger väl, Det, det gör ett streck tillför inte så mycket som för, för att förtydliga, utan det är associationernas namn i första hand som förtydligar. Och då försöker vi komma på så kreativa namn som möjligt som, som verkligen säger någonting. Det går nästan alltid att skriva till exempel har. Väldigt många associationer kan kallas har, men det säger väldigt lite. Um, vidare ska det gå att läsa klassnamn, associationsnamn, klassnamn. Och vi säger kund är i affären. Så han ger vi en den här riktningspilen. Så, så ska vi kunna läsa kund är i affären. Om det ska bli en, om kanske inte helt grammatiskt korrekt, så att åtminstone vettig mening som dessutom stämmer. Eh, multipliciteter. Eh, alltså typ en affär har godtyckligt antal kunder. Tar vi med om de, om de förtydligar. In, inte bara för att fylla ut eller bara för att vi kan, utan om de tillför någon nyttligare information, så tar vi med dem. Okej, okay, det var väl då våra grova riktlinjer då, som finns mer förklarade i boken. Um, också vill vi ha associationer, vi eftersträvar associationer till alla klasser och, och in, utan öar. Det är, det, det är ingen regel, men det ser, jag, jag tycker det ser lite konstigt ut om vi har, om det finns associationer men någon klass saknar association eller om hälften av domänmodellen är, är ihopknuten och den andra hälften är ihopknuten, men de två hälften är inte ihopknutna med varandra. Då, då ser det ut som att det finns två, två olika system som inte interagerar på något sätt. och Man frågar sig um, om det verkligen är en, en domänmodell eller två. Um, så jag, det är ingen absolut regel, men jag tycker det är definitivt eftersträvansvärt att alla klasser hänger ihop i en domänmodell utan öar, utan fragmentering. Också värt att poängtera är att bara hur man placerar klasserna, alltså att associationer inte korsar varandra och så vidare, kan göra ohyggligt mycket till intrycket av domänmodellen. Med snygg layout så ser den mycket proffsigare ut och kommunicerar mycket mer information än med en rörig layout. Okej. Okay. Det var lite tankar om associationer. Nu är det dags att sätta igång med associationer. Så en bra riktlinje är ju att försöka för att få en snygg layout då är att försöka placera centrala klasser husat i mitten och vad är centralt här um, Jag skulle säga att kö och könummer känns ganska centralt. Det är ju det som det hela handlar om och vi försöker lägga dem lite i mitten för att se vad som händer. Så någonting. Um, displayen visar ett könummer. Så, eh, Könumren organiserar kön. Nu har vi fått vissa centrala klasser rätt tycker jag. Eh, displayen, högtalaren spelar upp ljudet. Spelar ljud. Um, Besenningen utförs ju av expediten för kundens räkning, där har vi en kedja. Just det, när jag säger kedja så kommer jag på en grej. Det, det får inte ha det ska alltid vara klass-association-klass det får inte vara klass-association-klass-association-klass alltså det är helt fel att skriva till exempel eh, kund trycker på knapp som finns i ett skrivare då skulle associationen mellan knapp och nummer skriva det vad som finns i. Vi ska inte försöka skriva sådana långa meningar. För det faktum att det hänger ihop i en kedja över tre klasser. Det finns ju bara i, i huvudet hos den som ritar den. Det syns inte i diagrammet så det blir jättesvårt läsa. Um, Okej, okay, så det är bara klass, association, klass. Uh, likväl det hindrar ju inte att, som jag nyss var inne på, expediten betjänar kunden och att betjäningen görs för kundens räkning. Så det kan ju tyckas att kundexpedit och beskänning ligger nära varann. Expediten arbetar ju i affären förvisso, men viktigare affären är kanske viktigare för hela, att hela apparaturen finns där. Vänta nu, har ju display. Och så har vi också, vi lägger ut lite fler apparater här, skrivaren. Och högtalaren. Så. Och de alla finns ju på en adress. I affären, för de finns i affären. Affär kanske egentligen är fel ord. Det kanske snarare är, borde vara något mer abstrakt. Fast det stod ju sig i kravspletsen att vi gjorde det här för en affären. Okej. Okay. Jag tänkte att det kan ju finnas könummer, system på andra ställen än affären, men det får vara så där nu då. Finns i. Finns i. Finns i. Och ungefär, finns ju på en adress, hela vår... Den växer bara på bredden här, vi har börjat få en dålig layout. Borde lägga något, vi kan göra lite så här kanske. Var tog adressen vägen? Där borta. Nej, det var fel streck. Um, finns på affären, finns på en viss adress. Um, här har vi lite mer saker kvar. Um, lapprulle. Um, lapprulle. Um, det är ju könummerskrivaren som gör någonting med lapprullen. Jag är inte helt säker på att lapprullen är helt relevant i sammanhanget här, men. Okay, eller ska vi ta bort den? Lapprullen. ja ah, det får vi kvar. Uh, könummerskrivare använder, använder lapprullen för utskrift. Skriver ut på. Skriver nummer, nummerlappar. Skriver nummer Skriver nummerlappar. Skriver nummerlappar med. Eller från. Ja. På. Ja. Någonting sånt. Det här blir ju som sagt lite, lite av ett havsverk. För att det inte ska ta alldeles för lång tid. Um, Ja, jag tror jag lägger ner här för att hålla filmen hyfsat, hyfsat uh, kort. Um, det är inte klar förstås. Vi, vi vill ju associera även de sista här. Vi, vi har ju någon form av här att uh, expediten betjänar kunden och expediten utför betjäning och kunden vill ha betjäning kanske eller någonting ditåt. Uh, eller är i affären för att få betjäning eller något sånt. Och nummerlappen... Um, Könnumret finns ju på en nummerlapp kanske. Eller nummerlappen visar könumret Eller någonting sånt. Knapptryckning är väl en tveksam grej. Nästan så vi skulle kunna ta bort den tror jag. Ja, så. Um, Okej, okay, men det här är vårt eh, embryo. Eller vad ska. Det är kanske är lite mer ett embryo nu. Men vår halvfärdiga modell, är är det här. Jag slutar här. Nu har vi en halvfärdig domänmodell och förhoppningsvis... har Den här filmen har ju lite illustrerat hur det går att tänka och resonera för att få fram en domänmodell. Så, men vi ska titta på några typiska fäller och misstag som kan uppstå när man ritar en domänmodell. Okej, okay, så vi ska kolla på tre typiska misstag som kan inträffa i en domänmodell. Och de misstagen finns också beskrivna utförligare i boken. Så det första är att göra en programmatisk domänmodell. Kanske skulle säga att de här namn, namn... misstagen är typiska, men namnen är inte typiska. De har, alltså, det finns inga vedertagna namn på de här misstagen, utan det är vad jag brukar kalla dem. Ehm. Okej, så problemet med en programmatisk domänmodell är att vi har försökt börjat designa ett program. Vi modellerar inte verkligheten utan vi modellerar ett program. Och då um, brukar man kan känna igen det. Där finns som sagt utföljare förklarat i boken. Um, men lite grovt så, så kan man känna igen det genom att uh, det finns no någonting centralt i mitten av, av domänmodellen som föreställer programmet. Det är det vi har försökt undvika genom att jag har förbjudit klasser som dator och program och system och så vidare. Men det går att ta vad som helst. Man skulle kunna ta könummerskrivaren eller kön och betrakta den som programmet. det går alltid att göra något mindre... Att dölja det faktum att den är programmatisk genom att ta något som, någon allmän abstraktion, vad som helst i verkligheten och betrakta den som ett program. Och sen brukar det bli så att vi har aktörer som ger som har associationer med programmet. Alltså en aktör, en person som gör något, kunden, expediten och så vidare. Och så vill man läsa att aktören trycker på eller aktören matar in eller någonting i programmet. Och sen har vi utgående från programmet till en annan aktör. Det kan ju vara samma aktör som är programmets utdata. Programmet visar könummer för aktör och så vidare. Kanske kan vi ha någon klass i mitten här, aktör, eh, matar in. Nå någon sorts värde här, data. Det är ju inget bra namn på en klass, men eh, nummer eller personuppgifter eller vad som helst. Eh, matas in i kanske. Så att aktören ger in data till programmet modellerar man göra. Och programmet skickar ut data till en annan aktör eller samma aktör. Det är typiskt tecken på att det är en programmatisk domänmodell. Um, och vad är felet? Varför vill vi inte göra en programmatisk domänmodell? Jo, det är, för då, då har vi ju, det, det är direkt fel helt enkelt. Det, domänmodellen visar då inte vad den ska visa, nämligen en, en, en modell av verkligheten som vi ska använda som underlag för att göra en design sen och som vi ska kunna diskutera med kunden. Så den visar ett program och inte en... en en bild av verkligheten. Så en programmatisk domänmodell är en dålig design snarare än, än, än att det, överhuvudtaget, det är överhuvudtaget inte en domänmodell. Nästa problem man kan göra är att göra en naiv domänmodell. En naiv domänmodell är inte direkt fel. Det är en domänmodell. Problemet med en naiv domänmodell är att den inte tillför någon information. Det, det, har vi gjort en naiv domänmodell så har vi helt enkelt skrivit av kravsbesen rätt, rätt upp och ner i ett klassdiagram kan man säga. Um, karaktäriserande för sån är att det finns många utgående associationer från en aktör. Vi har någon aktör, kund, expedit eller någonting. Nu har associationerna inte riktning men alltså som ska läsas utgående. Aktören gör saker. Det står till exempel kanske i kravspeceln. Aktören trycker på knappen. Då skritar vi här då. Aktör trycker på knapp. Aktören söker efter ledigt hotell. Söker efter Ledigt hotell. Ja, det var ju inte fel. Det var ju exakt vad det stod i kravspesen. Men, men, men det visste vi ju redan. Hotell. Så det är helt enkelt en, en bild av kravspesen kan man säga. Det är inte, det, den ger ingen djupare förståelse um, av, av verkligheten. Um, den, är, den modellerar huvudsakligen flöde. Eller visar vad som görs, kanske är bättre att säga. Ehm, visar vad som sker ett flöde där saker händer i tiden. Ehm, det kan också vara så att i en naiv domänmodell så kan man se en tid, fast den är lite halv, halvbra och dold. Så Aktör söker efter ledigt hotell och aktörer bokar bokar rum så kan man läsa den så här. Den som ska förklara som har gjort den och ska förklara den säger då så här. Ja, först så tar aktören och söker efter ett ledigt hotell och sen så tar aktören och bokar ett rum. Men, men så, om man säger först och sen, då, då har man satt in en tid i domänmodellen och då är det fel. Det finns ingen tid i ett klassdiagram, aldrig. Okej, okay, men så istället för att visa vad som sker och visa flödet så vill vi visa relationer. Syften. Ett väldigt bra exempel på bra och dåligt sätt är skillnaden mellan de här två. Det är en klass kvitto. I en naiv domänmodell så kanske vi säger att kassören ger kvitto, eller kassören ger kunden kvitto. men Ja, det är ju sant, men kvittot existerar ju inte för att bli givet till kunden. Eller skrivare skriver ut kvitto, det är sant också, men det säger ingenting om kvittots poäng. Utan i en bra domänmodell så har vi istället kanske kvitto bevisar köp, eller kvitto ger rätt till byte, eller kvitto någonting med bokföring som är kvittots egentliga syfte. Okej, okay. så det är problemet med en naiv domänmodell. Den är i och för sig inte fel, det är en domänmodell, men den säger ingenting. Den ger oss ingen information. Och sista, än, än, ännu något mindre allvarliga felet är att ha en spindel i nätet. En nätet-klass, spindel i netet abstraktion och i det fallet så har vi en någon klass i domänmodellen, någon central klass och så hänger en massa andra klasser ifrån den som inte har speciellt mycket associationer med varann. Ja, så typ. Det är väl, det, det måste inte vara fel, det är förmodligen inte direkt fel. Men det tyder kanske på att vi har gjort, det skulle kunna tyda på att vi har missat någon klass. Men det kan tyda på att vi helt enkelt har gjort dåliga associationer. Det blir svårt att förstå en sån. Det verkar som att det finns en klass som betyder allt och de andra som hänger ut här gör liksom ingenting eller de har ingen funktion. De är på som att det bara är en klass som samlar data i form av andra, andra klasser. Och typiskt sätt att lösa det om man råkat göra en spindel i nätet domänmodell det är att försöka ta bort några av associationerna till spinden och, och flytta ut dem ett steg. Så till exempel. Uh, yes, så det var lite typiska fel som kan göras i en domänmodell och nu ska vi snart titta på en övning men jag skulle rekommendera att titta på de här i boken också lite först. Den som inte har läst om de här felen i boken, är säker. jag är inte säker på att min snabb genomgång här är helt, helt um, komplett. Om ja, vi kunde hitta boken någonstans. Uh, sist i avsnittet om domänmodellen så finns det här avsnittet Common Mistakes och där står det om de här misstagen som jag gjort nu. Det är alltså en, två, tre sidor. Snabb och intressant läsning. så om det är någon som känner sig osäker på misstagen, vilket är väldigt, väldigt naturligt i det här läget, så pausa filmen ett litet tag och eh, läs lite mer om de misstagen som man kan göra. Sen ska vi göra en övning på misstagen. Okej, okay, nu när alla känner sig helt hemma med de här typiska misstagen så kör vi övningen. då. Eh, så Lite frågor här på lite olika domänmodeller. Så här är ett... Eh, en del av en domänmodell för ett hotellbokningssystem. Och ja, jag ställde frågan här, what are the pros and cons? Det är klart att alla domänmodeller har både för- och nackdelar. Men, men låt oss inte gå in i en mycket djup analys av, av domänmodellen utan försöka hitta, de här, eller ja, hitta typ, typiska misstag i den helt enkelt. Så pausa filmen ett litet tag igen och fundera på den här domänmodellen. Gärna med hjälp av att av boken, om så behövs, och se vad den kan ha för misstag. Okej, okay, så låt oss diskutera den lite, då domänmodellen här. Så det går ju att ta, När jag kör det här i, i, i, i en, på en föreläsning så kommer jag, deltagarna på många fel med, med de här med modellerna och som är ja, intressanta, men det jag framförallt ville poängtera med den här. För det första så har vi en sån här kedja av associationer. Om man bara läser här Criteria in Search Engine. What? Det betyder ju ingenting, utan den som har gjort den här har tänkt att man ska läsa User enters Criteria in Search Engine. Så och samma sak åt andra hållet. Så i tanken, uh, search engine shows hotels to users. Så det här blir också som en, en kedja som ska läsas som en lång mening så, vilket ju är direkt fel. Um, vi ska ju inte ha uh, klass, association, klass, association, klass, utan bara klass, association, klass. <kling> så det är ju ett uppenbart fel i den här. Det går att säga mycket mer om den, men vi går vidare till nästa fråga som är precis samma. Men nu har vi tagit bort de, de långa kedjorna, utan nu går det verkligen att läsa. Criteria enter to search engine, search engine shows hotel, hotels are shown to user, user enters criteria. Så nu är det korrekt på det viset, men det finns andra misstag i den här. Okej, okay, så jag är jag tyst ett litet igen så går det bra att pausa filmen och fundera på det här. Okej, okay, så vad säger vi om den här? Ja, den har ju ingen spindel i att ett klass i alla fall. Är den naiv eller programmatisk? Ja, det är min åsikt. Och, och viktigt här kanske också, vi behöver inte ägna oss åt det. Det kan vara lite meningsfullt att diskutera jättelänge om den är naiv eller programmatisk. Man kanske kan hävda att den är i båda delarna. Det viktiga är att inse att den inte är bra. Min tanke var att rita en programmatisk domänmodell. För vi har en aktör här, användaren, som anger indata. Det där blir på något sätt att ange indata. Indata. Och det här är att Skicka in datat. Här anges datat. Där har vi indatat, Här skickas datat till datorn, programmet, systemet. I det här fallet har vi tagit kallat själva programmet för Search Engine. Och, här, och sen svarar den med utdata. Här har vi utdatat, så den, den skickar utdatat till aktören, användaren. Um, och där skulle det varit ännu tyd, skulle det tydligare framgått än att det har varit en programmatisk domänmodell om användaren hade gjort mer. Så vi hade fler, mer indata här. Så här ser gärna programmatiska domänmodeller ut och så är den är riktad ditåt. Allt är riktat ditåt. Och så finns det lite olika utdata här också, från programmet tillbaks till aktören. Så, så det blir att aktörerna gör saker med programmet som returnerar utdata till aktörerna. Samma eller andra aktörer. Okej, okay, en ny eh, domänmodell. så fundera på den här ett tag, vad det kan vara för fel med den. Om det är något fel med den överhuvudtaget eh, så är det tyst att Okej, okay, nu har alla haft tid att pausa filmen. Eh, så vad är problemet med den här då? Um, jo, den här tänker jag igen, om den är naiv eller programmatisk eller vad som är problemet. Det viktiga är att inse att den är fel. Min tanke är att den är naiv. Um, um, så vi har aktörer, där och där. Och då, med, med många utgående pilar eller utgående associationer. Associationerna går ut från aktören. För i, i scenariot i kravspecifikationen står det gärna aktören gör det och det, eller programmet gör det och det. Så det är någonting som gör saker. Och här har vi modellerat exakt vad som står i kravspeceln, att användaren eller kunden eller vad det är, anger sökkriterier för att hitta ett hotellrum, användaren bokar hotellrummet, användaren betalar ett belopp. Och hotellägaren som vi kan, om det nu är själva en person eller om vi kallat ett program för hotellägaren läser sökkriterierna, erbjuder ett hotellrum, får beloppet som kunden har betalat så där är där är någon form av naiv modell som helt enkelt... Det, vi har rakt upp och ner ritat av kravspelsen. Det är inte fel, men det säger väldigt lite. Um, här ser vi... Um, hotel owner receives amount. är ett typiskt exempel på en dålig association. För Visst, hotellägaren tar emot... Eller hotellföretaget, eller vad det nu är, vi har kallat hotellägare, tar emot ett belopp som är en betalning. Men det är ju inte liksom den fysiska mottagandet av beloppet, om det ens finns något sånt i verkligheten, som, som är det viktiga, utan det är att beloppet betalar för hotell, för bokningen. Här ser man ju också vi har missat den viktiga abstraktionen booking, som väl måste vara extremt central i ett hotellbokningssystem. förmodligen stod det aldrig ordet booking i kravsbesen och då kom den inte med. Och, eh, Amount har väl funktionen att betala för en booking, kanske? Snarare än att ta sig emot av hotellägaren. Okej. Okay. En fjärde och sista fråga. Um, så ja, Fundera på den här, är den naiv eller programmatisk eller vad är det för problem med den? Eller är det något problem överhuvudtaget? Okej, okay. pausa videon och fundera. Yes, det har alla hunnit fundera. Eh, så min tanke, det här är intressant. Min tanke är att det här är en bra, den, den är okej okay, eller bra. Men den, den har inget av de typiska felen i min tanke här. Men ofta när jag visar den här i, på en föreläsning så, så föreslår ju deltagarna många förbättringar som verkligen gör den bättre. Och det visar ju just det att det finns många bra lösningar trots att det finns många felaktiga, det finns många felaktiga som vi har sett, men det finns också många korrekta. Och utifrån den här skulle vi kunna ha en seriös diskussion och diskutera hur den verkligen kan förbättras. Den, den är väl kanske okej, okay, duger. Men det finns alltid utrymme för förbättringar och vi kan väga för- och nackdelar mot varandra med olika möjliga lösningar. Um, men det är inte syftet här, utan syftet är att konstatera att det här, det här är något som, som skulle kunna blir godkänt på, på ett seminarium. De andra tre som vi har sett blir knappast godkända, men den här, ja, okej, okay, absolut. Vi kan diskutera den, men det, det är okej. Okay. Yes, så därmed är vi klara med domänmodellen då.